Uh, no, necestuju tolik, jak bych si přála asi, abych cestovala. Um, bydlím v Evropě, tak tam je to cestování daleko jednodušší. Tam může vlastně člověk cestovat, když to přeženu, tak každý měsíc může, může někam cestovat. Já cestuju tak jednou, dvakrát do roka někam. Uh, jezdil jsem na prázdniny s rodiči, ale už uh, jsem starší, takže s ním nejezdím nikam. Jo, třeba a ty sám. Já sám bych asi nikam nejel. Jednak protože nemám peníze a taky protože mě to nikam ani netáhne. A většinou juzdíme každý rok s mamkou v létě. Třeba do Turecka jsme, jsme jezdili hodně často. Když jsem byla malá, tak jsme jezdili hodně do Chorvatska. Asi v pět let v kuse. Jo, tam, tam mají krásné moře, uh -huh, Ano. A v Itálii jsem byla s kamarádkama. A většinou, většinou se snažíme. No. Letos jsem teda tady, takže letos jsem nikde nebyla před, před vlastně v letě, než jsem přijela sem. Pravidelně jezdíme s rodinou k moři každý léto, jezdíme nejčastěji do Chorvatska. Když jsem byl mladší, jezdili jsme do Itálie, protože do Chorvatska se v té době jezdit nedalo, tam byla válka. Ale teď, když je tam už lepší pro turisty, tak většinou do Chorvatska. Letos jsme byli vlastně dvakrát v Chorvatsku, jednou s rodinou, jednou s kamarádama. Je tam nádherný moře. A skvělé jídlo a je tam poměrně i levno, takže fajn. Slyšel jsem, že v Albánii to je pěkný, u moře, což je pod Chorvatskem, trošku jižnějc. A v zimě jezdíme do Alp, Itálie, Rakousko, někdy Švýcarsko a tam je to naližování super.